Жителька Луганщини Ганна Фішер з центру видачі гуманітарної допомоги вийшла з двома пакетами речей. Каже, вдалося вибрати домашній одяг для дітей.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 теплим одягом. «Зимнього одягу немає, не розсчитував, щоб тут довго сидіти, і зараз шукаю теплі речі. Я знайшов одну куртку, і дівчина знайшла собі куртку. Мужського дуже мало, тут в основному жіночі багато я бачу, тут жінці є жіночі, а чоловічого мало речей, на жаль».